زفت للعجلان قطعه من الروح والله يسعدها ويجعل قناها اغلى غدا الكون واغلى من الروح اللي على درضه لا صلاه خطاها عندنا. ليس الوحيدون ولكن يا الان وحصريا استديوهات همسه فرح